નમસ્કાર હું શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન ની ની વિદ્યાર્થીની મોકરિયા ગીતાબેન આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આજનો મૂલ્ય શિક્ષણ આજનો મારો વિષય છે મૂલ્યનો અર્થ વ્યાખ્યા અને જરૂરિયાત માનવ જીવનનું ઘરે છે મૂલ્ય થકી માનવ જીવન ગુંજતું રહે છે સમાજમાં વ્યક્તિની સાચી ઓળખ વ્યક્તિએ પોતાના જીવનમાં આત્મસાત કરેલા કાર્ય થકી જ થાય છે મૂલ્યનો અર્થ મૂલ્ય એક વિચાર છે માનવ મનની એક સંકલ્પના છે આથી માનવ જીવનમાં સંવાદે વિકાસ માટે ઉપયોગી અને મહત્વપૂર્ણ એટલે કઈ ઉપયોગી ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ મહત્વનું મેળવવા યોગ્ય કે મૂલવી શકાય તેવો અર્થ કરવામાં આવે છે માનવ એ વસ્તુને આપેલો કોઈ સૂચક અર્થ એટલે જ મૂલ્ય ઓક્સફર્ડ શબ્દકો અનુસાર વેલ્યુ શબ્દનો અર્થ કે સારું નરસું તારવવાની શક્તિ કાર્ટર વી ગુડ મૂલ્યોની વ્યાખ્યા આપણી ઈચ્છાઓ કે આકાંક્ષાઓ જરૂરિયાતો અને આવેગોને તૃપ્ત કરે તો મૂલ્યો છે મન થાય તેવી માન્યતા કે ખ્યાલોની ખ્યાલોને મૂલ્ય કહેવામાં આવે છે મૂલ્ય એ વ્યક્તિ માટે અન્ય વ્યક્તિઓ માટે શું ઈચ્છનીય છે કે અભિષ્ટ છે તે છે મૂલ્ય કે વ્યક્તિ જે ઈચ્છે છે કે નહીં પણ વ્યક્તિ માટે શું ઈચ્છનીય છે તે મૂલ્ય છે પરંપરામાં જે મહત્વનું છે તે મૂલ્ય માણસ પોતાના જીવન દ્રષ્ટિને કારણે જેને શ્રેષ્ઠ માને તે મૂલ્ય મૂલ્ય શિક્ષણની જરૂરિયાત દિન પ્રતિદિન આવશ્યક મૂલ્યો નો થઈ રહ્યો છે સમાજમાં ચારે બાજુ કરુણા અને તિરસ્કાર માંથી બચાવવા સામાજિક નૈતિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય છે દેશની સંસ્કૃતિ અને સાંસ્કૃતિક વારસાના સંરક્ષણ સંવર્ધન અને સંક્રમણ માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય છે પરંપરા પ્રણાલીઓ માન્યતાઓ અને આદર્શોના જતન માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની હરણફાળ સાથે લોકોની ભૌતિક સમૃદ્ધિ વધી છે સમૃદ્ધિ વધવા છતાં છતાં આંતરિક અશાંતિ અને અજંકો વધતો જાય છે અને આમાંથી માનવ જાતને ઉગારવા માટે નૈતિક આધ્યાત્મિક અને સામાજિક મૂલ્યો શિક્ષણ આપવું અનિવાર્ય બન્યું છે દુનિયાના અન્ય દેશોની જેમ ભારતમાં પણ પ્રાચીન મૂલ્યોનું ધોવાણ થઈ ગયું અહિંસાનું ધોવાણ થયું છે મૂલ્યો અને પુનઃ સ્થાપન માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય છે વિશ્વના દેશો ઝડપથી ભૌતિકવાદ તરફ ખસી રહ્યા છે તેને કાઢવા માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય છે જ્યારે વિશ્વમાં માનવ માનવ વચ્ચે ધર્મ કોમો ભાષા વગેરેની દિવાલો ઉભી થઈ હોય માનવ જ્યારે પૂર્વગ્રહો અને દુરાગ્રહ પીડિત હોય ત્યારે આવા પૂર્વગ્રહો દૂર કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને નાનપણથી જ શિક્ષણ દ્વારા મૂલ્ય સંક્રમિત કરવા અનિવાર્ય છે વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વસ્થ જીવન જીવવા માટેના યોગ્ય વલણોના વિકાસમાં કરવા માટે મૂલ્ય શિક્ષણ જરૂરી છે जिक राष्ट्रीय आंतर स्तर पर भाईचारा भावना निकास करने मूल्य शिक्षण जरूरी है नैतिक सिद्धांतों आधार पर निर्णय लेवाद्यार्थी सक्षम बनावा मूल्य शिक्षण जरूरी है विद्यार्थी पोते अलौकिक शक्ति में विश्वास राख मदद कर मदद करने जे सम्र ब्रह्मांड और मत जीवन ने निंत्रित करने वाला है Thank you.